تصدر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي قايمة اغلى حراس المرمى في الدوري العام طبقا للتحديث الاخير للقيمه التسويقيه وفقا لموقع الاحصائيات ترانسفير ماركت وذلك بعد ما ارتفعت قيمه الشناوي الى 3 مليون يورو. ودلوقتي هنتكلم عن اسعار بعض حراس المرمى اللي في الدوري المصري على الترتيب محمد الشناوي حارس الاهلي 3 مليون يورو محمد ابو جبل حارس الزمالك مليون و200 الف يورو. محمد بسام حارس الطلائع 500 الف يورو. محمد صبحي حارس فاركو ايضا 500 الف يورو. احمد الشناوي حارس بيراميدز 400 الف يورو. محمد عواد حارس الزمالك 400 الف يورو. محمود جهاد حارس انبي 400 الف يورو. احمد مسعود حارس المصري ربع مليون يورو. علي لطفي حارس الاهلي ايضا ربع مليون يورو. عامر عامر حارس سيراميكا ايضاً ربع مليون يورو جمش حارس روتشار 200 ألف يورو اسلام طارق حارس الجونة 200 ألف يورو محمود الزنفولي حارس البنك الأهلي 200 ألف يورو ابو السعود حارس المقاولين العرب 200 ألف يورو أحمد عادل حارس الإسماعيلي 200 ألف يورو عمرو شعبان حارس غزل المحلة 200 ألف يورو الهاني سليمان حارس سموحة 150 الف يورو والفيديو ده اتعمل مخصوص عشان محمد الشناوي حارس الاهلي. الاسم بالكامل محمد السيد محمد الشناوي. اتولد في 18 ديسمبر 1988 يعني برج القوس، عمره حاليا 33 سنه، داخل في ال 34، اتولد في منطقه الحمول بكفر الشيخ في مصر. طوله 191 سنتيمتر يعني 6 اقدم و3 بوصه، مركز اللعب طبعا حارس مرمى، الجنسيه مصري النادي الحالي طبعا الاهلي وهو بيحمل الرقم واحد طفولته كان بيلعب في نادي الحمول بكفر الشيخ من 2002 ل 2009 كان بيلعب في نادي الاهلي مسيرته الاحترافيه هنتكلم عنها حاليا بالتفصيل في 2008 مع الاهلي شارك في مباراه واحده ب 2009 ل 2013 في طلائع الجيش شارك في 43 مباراه في 2012 انتقل للانتاج الحربي على سبيل الاعاره في 2012 ل 2013 راح حرس الحدود على سبيل الاعاره شارك في 15 مباراة من 2013 ل 2016 في بيتروجيت 85 مباراة 2016 حتى الآن مع الأهلي وما زالت مشاركاته مستمرة. أما عن مسيرته الكروية فهو لعب لنادي الحمول في الدوري الممتاز به في فريق الناشئين ثم انتقل للناشئين الأهلي من سنة 2002 إلى 2009 وتدرج في المراحل السنية ولعب مع منتخب مصر للناشئين تحت 18 سنه وخاض مع منتخب الناشئين بطوله افريقيا لنفس السن حيث لعب المباريات ضد الكاميرون ونيجيريا وزامبيا ثم انضم للمنتخب الاولمبي ومن 2009 ل 2012 لعب في نادي طلائع الجيش ثم انضم الى بتروجيت وعاد مره اخرى للنادي الاهلي بدايه من موسم 2016 2017 بالنسبه للدوري الممتاز 2015 2016 يعتبر الشناوي خامس حراس مرمى الدوري في ترتيب تصدي وانقاذ الكرات على مرماه ب 45 صدى بعد عصام الحضري حارس وادي دجله وقتها اللي كان عامل 66 صدى ومحمد فوزي حارس المحله اللي كان 64 صدى والمهدي سليمان حارس سموحه 48 صدى ومحمود السيد حارس الاتحاد السكندري 46 صدى ثم جاء الشناوي طبعا بعدهم ب 45 صدى في المركز الخامس وتفوق كده على شريف اكرامي اللي كان حارس الاهلي وقتها في الانقاذات واللي انقذ فقط 25 كره على مرماه في ذلك الموسم اللي هو 2015-2016 انقذ ضربه جزاء واحده واستقبلت شباكه 31 هدف بينما اكرامي كان مركزه 16 في الدوري حافظ على نظافه شباكه في 14 مباراه لبتروجيت لكن اكرامي 16 في الدوري ودلوقتي هنتكلم عن احصائيات ومشاركاته مع الاهلي في 2007 2008 هو شارك في مباراه واحده فقط مع طلائع الجيش في 2009 شارك في 21 مباراة، 2010 في 19 مباراة، 2011 إلى 2012 شارك في 3 مباريات مع حرس الحدود في 2013 شارك في 15 مباراة. مع بتروجيت في 2014 شارك في 23 مباراة، وبرده مع بتروجيت في 2015 شارك في 28 مباراة، وفي 2016 34 مباراة، ثم انتقل في نفس السنة للأهلي، شارك في السنة دي اللي هي 2017 في 3 مباريات و2018 في 23 مباراه. الالقاب اللي حصل عليها مع الاهلي حصل على الدوري الممتاز في 2007 2008 2016 2017 2017 2018 2019 2020 حقق لقب كاس مصر مرتين في 2017 و2020 حقق كاس السوبر المصري مرتين الموسم الاول 2017 2018 والموسم الثاني كان في 2018-2019، حقق كأس السوبر الأفريقي في 2021، حصل على دوري أبطال أفريقيا مرتين في 2020 و 2021. ودلوقتي هنتكلم على مشاركاته مع منتخب مصر. محمد الشناوي لعب المباراة الأولى له دوليًا في مباراة ودية كانت بين منتخب مصر ومنتخب البرتغال، كان وقتها استعدادًا لكأس العالم 2018. شارك محمد الشناوي في كاس العالم 2018 مع منتخب مصر للمره الاولى في تاريخه الدولي وكان ذلك في مباراه جمعت منتخب مصر ومنتخب اوروغواي يذكر ان محمد الشناوي حصل في مباراه منتخب مصر مع اوروغواي في اول مباراه في كاس العالم لمنتخب مصر حصل محمد الشناوي على جائزه افضل لاعب في المباراه رجل المباراه شارك محمد الشناوي مع المنتخب المصري الاولمبي في اولمبياد طوكيو 2020 بعد اختياره كاحد اللاعبين الثلاثه فوق السن الأولمبي. محمد الشناوي طوله متر و 91 سم وزنه 86 كيلو جرام برجه الفلكي هو برج القوة مؤهله الدراسي هو المرحلة الثانوية متزوج ولديه أو الشناوي من مواليد مدينة الحمول في كفر الشيخ سنة 88، اسمه بالكامل محمد السيد محمد الشناوي، شهرته الشناوي، بدايته الكروية كانت في نادي الحمول في الدوري الممتاز في الناشئين، ثم انتقل للعب مع النادي الأهلي للناشئين في 2002، واستمر لحد 2009. بدأ يلعب مع المنتخب المصري تحت سن 18 سنة، لعب مع المنتخب بطولة أفريقيا للناشئين في المباريات ضد الكاميرون ونيجيريا وزامبيا، انتقل للعب مع نادي طلائع الجيش سنة 2009 لحد 2012. ثم انتقل الى نادي بتروجيت ثم عاد مره اخرى للنادي الاهلي اللي هو كان بالنسبه له النادي الام هو خامس حراس هو خامس حارس مرمى قام بالتصدي 45 ضربه بعد الحظر اللي انقذ 66 صد شارك مع الاهلي في مباراتين عطله عقد ال 43 مباراه والانتاج الحربي اعاره ثم انتقل لحرس الحدود اعاره لعب معهم 15 مباراه مع نادي بتروجيت 85 مباراه شارك في كأس العالم 2018 في روسيا كما شارك في كأس مصر 2017 وفي الدوري الممتاز مرتين سنة 2007 وعام 2016 كان هذا كل ما لدينا اليوم عن محمد الشناوي حارس عرين الاهلي لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وما تنساش لو عندك شخصيه مشهوره عايز يتعمل لها فيديو فتقدر تضيفها في التعليقات و الى اللقاء واشوفكم على خير في الفيديو القادم